الأكاديمية الدبلوماسية مؤسسة أكاديمية علمية مقرها لندن تسعى لتكون منصة للدارسين والباحثين وصناع القرار من القادة والسياسيين حول العالم لمناقشة ودراسة السياسات العامة وتقديم الحلول المناسبة من خلال ندوات ودراسات ومؤتمرات دورية تقدم الأكاديمية برامج خاصة للمسؤولين والمشاهير حول العالم. بالإضافة إلى الدبلوماسيين والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الدبلوماسية العامة والبروتوكول والإتيكيت الدولي وفنون الإلقاء والخطابة كما تقدم فن المفاوضات وكيف تتعامل مع وسائل الإعلام يقوم على إعداد هذه البرامج خبراء واخصائيون دوليون باللغتين العربية والإنجليزية منصة تعليم عن بعد تهتم في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومتخصصة في العلوم الدبلوماسية تنتج الأكاديمية الدبلوماسية الدراسات والأبحاث المتخصصة بالإضافة إلى تقديم الاستشارات وتقديرات المواقف في السياسات العامة لمساعدة الحكومات وصناع القرار حول العالم للوصول إلى الحلول المناسبة لا سيما في منطقة الخليج العربي